Co to tady provádíš? Tak se tě lekla, promiň, promiň. Tohle mi nedělej. No, zaujalo mě, co si prvé říkal o barvách. Tak tady zkouším dělat kouzla s různými barevnými filtry. Aha, a na co si přišla? Líbí se mi, že tady na tom exponátu je nejprve světlo bílé, pak prochází přes různé filtry, kde je tak rozloženo do několika barev. Ale na konci je světlo zase bílé. Přesně tak. Bílé světlo se skládá z barevného spektra a přes filtr je propouštěna jen ta barva, kterou má spektrum a filtr společnou. Když se pořádně podívám, díky filtrům se nám tu míchají všechny tři základní barvy RGB. Červená, zelená a modrá. To bude ten důvod, proč je na konci světlo zase bílé, vič? Je to tak. Pořád mi ale hlavou vrtá jedna věc. Jsem s ní. Když maluju a smíchám na paletě tři základní barvy, bílá mi teda rozhodně nevznikne. To máš taky pravdu. Je to z jednoho prostého důvodu, protože v případě míchání barev na paletě se nejedná o míchání aditivní, ale o subtraktivní. Při aditivním míchání barev se barvy sčítají a vznikají tak barevnější odstíny. U subtraktivního míchání barev je to přesně naopak. Barvy se odečítají a výsledné barvy jsou tak tmavší. Této metody míchání využívá většina ingoustových tiskáren. U subtraktivního míchání barev v ingoustových tiskárnách nepoužíváme základní barvy RGB, ale barvy CMYK, které jsou světlejší. CMI neboli cyan, magenta a yellow. V překladu azurová, fialová a žlutá. Hm. Když tak méně koukám, tak jsou mi ty barvy povědomé. To by měly být. Tyto barvy nám vznikaly aditivním smíchání vždy dvou základních barev RGB. Ale zpátky k barvám cmyk. A co znamená to K? K, neboli K, je to název pro barvu, která doplňuje kontrast celkového obrázku. Většinou to bývá barva černá. A jak to teda funguje? Jednotlivé barvy jsou natisknuty na papír v podobě malých teček, které se různě překrývají. Tím vytváří další odstíny barev, kterých je potřeba v obrázku dosáhnout. O čem se můžeme přesvědčit, když si obrázek přiblížíme. No a proč se tedy do tiskáren přidává černá barva, když přece smícháním azurové, fialové a žluté v nejvyšších hodnotách černá barva vznikne? To je dobrá otázka s jednoduchým vysvětlením. Jak říkáš, smícháním všech barev v nejvyšších hodnotách by vznikla barva hodně podobná černé. Ale dovedeš si představit, kolik barvy by se na jeden obrázek spotřebovalo? Aha, takže se jedná o úsporu barev. No, to dává smysl. No a jak to, že smícháním azurové a žluté barvy vznikne zelená? Nejlepší bude, když si subtraktivní míchání ukážeme přímo v praxi. Počme. Tak koukám, že tady máme čtyři obrázky ve zmíněných barvách. Ano, a tvým úkolem bude skládat jednotlivé vrstvy na sebe, sem. Dobře, tak já nejprve smíchám žlutou a azurovou barvu. <sík> Obrázek nám se ze zelenou. Hmm. Azurová se totiž skládá z modré a zelené, žlutá z červené a zelené. No a společnou barvou je ta zelená. Aha, takže je to stejné jako s těmi filtry u exponátu. Přesně tak a nyní si pojďme naskládat další vrstvy na sebe. Tak jo. Ty jo, to je skoro jako nějaké kouzlo. Žádné kouzlo, jen trocha vědy v rámci subtraktivního míchání.